For at kunne vide hvad der er intuitivt at sige på fransk, så skal man jo kende til kulturen og vide hvad der egentlig er normalt at bruge i den kontekst. Jeg tror at der er mere af Frankrig i Danmark, som vi egentlig lige går og tænker over umiddelbart. For eksempel så har vi ordet som cadeau, men vi har også som laissez-faire. På en eller anden måde så, så har vi også taget kulturen til os. Jeg kan godt lide fransk sådan rent sprogligt set. For eksempel nasalerne, som man slet ikke har på dansk, hvor man skal der skal både luftet munden, men også næsen. Det minder slet ikke om dansk på nogen måder. Udtalen er flot og, og anderledes. Min passion på franskstudiet ligger nok primært i det at nørde sproget sådan mere teoretisk. Det giver nogle sproglige kompetencer. Det, det er sjovt at kunne et fremmedsprog. Det er sjovt at, at kommunikere på et, på et sprog, som der faktisk ikke er så mange, der kan. Jeg føler sig en lille smule unik, når man sidder med en bog på fransk og læser.